I... Osto sa bancije kili kod. se promijeniti, da li se prilagoditi. Hodamo po bini, kod da hodamo po vodi. Radim svoje korake, i kada povodljivo, kupičamo osvežljavamo 5 metara od njih. Fica od favorit kupijus sam novi čišak druge godine ću rolit. Uvijek igramo Olimpijem se na Olimp. Čita život celaktarima i govori u rukome tu ta sezona pivo. Ta kniza traje koliko je.